Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія «Люкслош». Сьогодні ми будемо знімати продовження нашої теми по навчанню віддаленого кабінету. І сьогодні ми разом з вами будемо піднімати дуже цікаве питання, а саме інтелектуальні гібридні системи, які компанія «Люкслош» впроваджує в мийки самообслуговування. Сьогодні ми піднімемо Таку тему, як те, про що повідомляє конкретно вас Luxbot. Що це взагалі за система LuxBot? Все дуже просто. Це є така система, яка повідомляє вас про різного роду баги, які стаються у вас на митці. Що я маю на увазі? Припустимо, у вас є помилка там кнопки, купюрника, дисплею, екрану і так далі постійним потоком інформації Люксбот про це вас повідомляє. І ви це зараз можете бачити на екранах, де є помилка кнопки, купюрника і так далі. Тут же, якщо це питання вирішується, а як взагалі система працює? Значить, дивіться, припустимо, за купюру. Тут же Люксбот повідомляє ваш обслуговуючий персонал про те, що є проблема на посту, а саме Помилка купюрника. Обслуговуючи, персонал йде і досліджує питання, дивиться, зажувало купюру. Швиденько рішив питання, тут же люксбот вас про це інформує. І ви бачите це зараз по скріншоту, що все окей. Тобто він говорить вам, що все окей, працюйте, ідіть далі. Ну а ми тут трішки пішли далі, і ми хочемо зараз вам розповісти про одну дуже цікаву річ, я на 110% впевнений, що цього ніхто з компанії не має, а ми вже це надаємо вам. Десь тиждень назад до нас звернувся один з клієнтів і каже: «Коля, є підозра на те, що в мене на митці обслуговуючи персонал, там якісь моменти нечесні по грошах. І ви зараз розумієте, що я маю на увазі. E, значить, э, адміністратор Мийки, а Мийка працює орієнтовно пів року, адміністратор майки придумав собі схему э, буквально нещодавно. Я зараз вам розкажу, як ми швиденько його вивели на чисту воду. Э, придумав собі схему, що він реєструє карточку від клієнта на свого товариша, він це зробив успішно, взяв цю карточку і поповняв її сам на посту. Яким чином? Приїжджає людина, він швиденько підбігає до вашого клієнта і каже «Добрий день, миєчка, туди-сюди, миємо автомобілі» і тому подібні речі. «Давайте я поповню вам апарат». Бере 50 гривень в клієнта, запихає свою карточку, клієнтських 50 гривень, тут же отримує кешбек в 20%, а це 10 гривень. Знімає з карточки йому 50 гривень, і клієнт, ну, по суті, обману ніякого, ви ж самі розумієте. Ну, щоб продати карточку, розповісти клієнту про кешбеки, щоб отримати зворотній зв'язок і так далі розвивати, людина стала поступати нечесно на руку. Відповідно, ми дослідили це питання, і ви зараз це можете бачити на своїх екранах, як воно досліджується. Якщо карточка приїжджає на мийку, припустимо, один раз в день, два рази в день, три рази в день, воно виникає, ну, певні, там, моменти підозри. Я вже там не говорю, коли карточка приїжджає сім, десять, двадцять, і нас оце, так би ми спіймали цю нечесну людину, ну, закінчилося все дуже просто, він ці гроші, карточку, анулював і не має змоги ними скористатись. І, власне просто звільнив цю людину, вона більше в нього не працює. Ось ви маєте елементарний приклад те, як мийки, які не мають ось таких гібридних інтелектуальних систем, як вас можуть обманювати. Вас, я маю на увазі власників мийок, які вже тепер, по якихось, ну я не знаю, дивних причин купили обладнання в не в компанії Luxwatch, а в якоїсь іншої компанії, і дається карточна система, задумайтесь, як можуть вас обдурювати ваш персонал. Наші інтелектуальні системи мають змогу це все аналізувати, тут же онлайн за одну секунду повідомляти вас, власників, а ви вже далі на власний розсуд дивіться. Ці речі можуть приходити як і на телефон, як і на планшет, як і на, на ноутбук. Це те куди ви захочете заінсталювати цю систему, і вона буде вас е, повідомляти. Ось я зараз безпосередньо знаходжусь в цьому кабінеті, і ось тут пишуть, припустимо, клавіатура, побрилка, е, є виведений тест, час і так далі. Зразу тут же пише, окей, тобто що все гарно, грамотно і чітко працює. Ну і от те, що я хотів поділитися по обману, звісно, Є ще дуже багато моментів, ми будемо це піднімати в наступних відеороликах в навчанні. ви маєте знати, що не ви маєте контролювати ці речі, а система має контролювати це за вас. І після того, коли ви вже маєте ці вихідні дані, ви можете провести максимально глибокий аналіз, зайти на камеру і подивитися. Ми заходили, дивилися це, людина просто бігала. І заробляли собі на кишені. Скільки можна надурити? Я вам можу сказати, скільки можна надурити. Вдавалося в день і на 700 гривень надурити власникам камінь. Це не маленькі кошти. При зарплаті, при зарплаті в сутку 600 гривень. Вдумайте, 600 гривень він щоплатив за плату. Ось такі речі. Це те, що ми хотіли вам повідомити, друзі. Ми дуже дякуємо вам, що ви залишаєтеся скращенними. Залишаючись кращими, а ми це вам демонструємо, ви самі стаєте кращими. На все добре і міцного здоров'я вам. До побачення.